Да бъде нека любовта ми в така на жертвено сега, в обвивките, които те обгръщат, като охлаждат твоя огън и стоплят твоя студ, понесен от любов нагоре, живей, дарен със светлина». Да бъде нека любовта ми с теб в духа. Душата си ти остави да бъде от търсещата ми душа открита. Студа и огъня на твоето същество ти остави да бъдат от мисленето ми успокоени. И свързани така ще бъдем аз с теб и ти с мен. Към теб стреми се на душата любовта ми към теб строи любовната ми мощ и нека да те носят те и нека да те пазят във висините на надеждата във сферите на любовта Не може граница да раздели, каквото свързано в духа опазва, душевната ни вечна връзка, блестяща в светлина, строяща от любов. Такъв съм в спомена ти аз, такъв бъди ти в моя спомен. Света духовен, в който се намираш, към Тебе гледам. И нека любовта ми облегчи студа и огъня ти, нека тя към Тебе да се остреми, да ти помогне, за да откриеш пътя през тъмнината на духа към светлината на духа. Говори мъртвият, в сияещото чувствам житейска сила, смъртта пробуди ме от сън, от сън духовен, ще съм, от себе си ще правя, каквото в мен излъчва сияещата сила». Като душа не съм аз на земята, а само във вода, във въздух, в огън. В планетите и в слънцето съм в моя огън, в слънчевото мое битие, в небето неподвижно аз съм. Като душа не съм аз на земята, а в светлина, в слово и в живота, в живота си съм във вътрешността На планетарното и слънчевото битие В духа на мъдростта На мъдростта си в битието В духа на любовта съм аз Вие, бдящи над душите в сфери и творящи в душите в сфери, духове, закрилящи човешките души, действащи, обичайки от мировата мъдрост, чуйте ни молбата, вижте любовта ни, тя желае, чувстваща духа, излъчваща любов, да се съедини. С вашите силови, помагащи потоци. В светове, където пребивава душевната ти същност, изпращам ти любов да охлади жертвата ти, да стопли твоя студ. И чувствайки, откриеш ли ме ти, ще съм до Тебе близо постоянно. Ще пратя вярната любов, която открихме в духовните полета, за да съедини душа с душа. Обичайки, Ти мисълта ми ще откриеш – когато от духовното поле на светлината насочиш търсещата си душа, за да намериш той, що търсиш в мен.